Tietokoneen virtuaalisointi tarkoittaa sitä, että yhden tietokoneen minulla voi olla useampia tietokoneita. Ja yksi hyvä ohjelma, jolla näitä voi tehdä, niin on Oraclen VirtualBox. Ja tässä esimerkiksi olen tämän Ubuntu tällä tavalla tehnyt. Eli nyt tässä on tämmöinen Ubuntu-käyttöjärjestelmä tässä mun varsinaisen tietokoneen sisällä. Ja tämä käyttöjärjestelmä toimii ihan normaalisti Ubuntu-tapoin, että käyttää siellä web-selainta tai mitä sitten tekeekin, niin se toimii. Ja tätä virtuaalisointia on kätevä käyttää myöskin siihen tarkoitukseen, kun tarvii tehdä erilaisia näitä ohjeita, esimerkiksi apitin käyttöön. Että tässä on, että miltä näyttää niin se koetilan palvelin, että mikä on se opettajan näkymä, että siellä näkyy, että kuka siellä on tekemässä koetta ja mikä on tilanne. Yhtä lailla sillä voidaan niin kuin havainnollistaa, eli kytkeä tämä kone tähän toiseen virtuaalikoneeseen. Ja laitetaan sinne nyt sitten vaikka Teppo ja tekemään koetta. Noin, ja sitten se pyytää niitä avainlukuja ja tällä tavalla teppu testaa ja pääsee tässä tapauksessa nyt sitten tekee tätä koetta